الدين الحق الذي جاء من عند الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم سلوكا تغيرت به وجه تغير به وجه الارض هذا الدين الذي احبه الناس والفوه ورغبوه لانه دين رحمه وليس دين ايذاء وليس دين قتل ولا دين تشويه ولا دين شحناء ولا دين بغضاء إنما هو دين الألفة والمحبة والرحمة التصرفات التي تقع من الناس ينبغي أن يدرك الناس أنها إذا كانت سيئة فهي ليست من الإسلام وإنما هي من هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الأشخاص لم يأخذوها من دينهم وإنما أخذوها من أمور خارجية أثرت فيهم وأما دينهم فهو دين الكمال والشمول والاجتماع والتراحم فبما رحمة من الله لنت لهم هذا يقوله الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضاً غليظ القلب لانفضوا من حولك هو خطاب لكل مسلم أن يكون رحيماً بمن يدعو ويعلم ويتعامل والمؤمن سهل إذا باع سهل إذا اشترى سهل إذا قضى سهل إذا اقتضى هذا في التعاملات فينبغي أن تكون هذه الشعائر الظاهرة ولا يتخلى المسلمون عن أخلاقهم الأصلية ويقلد غيرهم في اخلاق شريره وانما يحافظ على ما عندهم من المكتسبات هذا هو الوسطيه وهذا هو الاعتدال في هذا الدين فيجب على الانسان ان ياخذ عقيدته وعبادته واخلاقه ومعاملاته من القران والسنه